اجسم محمد سي انا مش بسم الله الرحمن الرحيم عليها مش ديال معرض فلاحي في الرواق ديال مكتب الجاي والسمر الفلاحي، نظرا لتمركز جماعة سوق الطلبة في في وسط مناطق الإنتاج، وغيرها من مناطق الإنتاج وخاصة السخوية منها، استغل المكتب الجاي والسمر الفلاحي المنكوس التواجد والزيارة ديال الفلاحين في هذا المهرجان هذا المعرض الفلاحي، باش يوصل واحد الميساج واحد الرسالة للفلاحين هي أساسها وخاصة في مدينة قطاع الصقر، وهي أساسها تكثيف الإنتاج الفلاحي في, في مناطق الصقر نظرا ظروف المراقبة اللي كتعيشها بلادنا حاليا، والحمد لله حنا بلادنا منطقة ديالنا، باقا كتسخر بمياه كافية حق السدود اللي كتوفر السق، إذا الميساج الذي ندوزو الرسالة اللي ندوزو الفلاحة هو تكتيف الإنتاج النباتي في الضيعة في الفلاحية ديالهم، بغاية توفرهم على ماء السق، وهم يخلووا حتى شبك كنقولوا حتى شبك الأرض خاوي، على هذا الأساس والشعارات هذي هي، إذا كنديرو حملة تحسيسية في المدارس السقوي دار خروفة حول تكتيف السمر الفلاحي. صرموا الاهداف التاليه هي في المره هي هذ كلها ولكن كان رومو دار الخرفة ان هو المنطقه الجديده اللي يتوفر فيها السقي اذا كان استعارات اللي غندوزو للفلاحه هي هذه نزيدوا في الانتاج باش نحققو الامن الغذائي لبلادنا شعار ثاني هو نتعاونو جميع باش نزودو الاسواق ديالنا باش ديما تبقى مزوده بالخضر اوكي وكذلك ما نساوش نخدمو فلاحنا وما على الماء نظرا للبلاد ديالو والله يرحمنا إذا الحملة هذه كترون جميع الشراء في أ# ديالنا أو هل ه# لي